Поки плавиться віск, учасники майстер-класу роблять гніт для майбутньої свічки. Його виготовляють з вати. Берете ватку і робите з неї хмаринку. Максимально розчісуєте, щоб вона вам була така повітряна. І тепер з цього, в від того, хто лівша, хто правша, тою рукою, якою ви все робите, починаєте легенько відщепувати і крутити. Відщепнули, крутити. Значить. І виходить, така у вас ниточка. Воно не дуже пачало, але така некомфортна. Далі цю нитку опускають у віск. Берете одну половинку по стіночку, щоб вона не, вона не стикала. Столі, та. Після цього прозорому воску надають забарвлення. тому, як воно розтоплюється, воно віддає собі жовте. І дивіться, як зникає. Бачите? Семирічна Марія Кейкоїз із Запоріжжя прийшла на майстер-клас разом з мамою. Каже, у Тернополі живуть більше місяця. У мене з'явилася ідея, що якщо соединити ось ці кольори полотня флаг України, то можна з одну свічки тільки ось таку. Спершу у форму наливають жовтий віск. Коли він застиг, додають синій. Кожен приходить і робить не, та, і таку, таку, зробити, от, таку ідею, але... яку він має. Далі діти разом з батьками запихають у віск гніт. Готову свічку з форми дістає, гліб бездольний. Цікаво. Ви десь підгорю видати, воно тих ходити. І буде світло, так? Світло. А, то а можна ще подарувати комусь? Не, не за чому. Кожну свічку упаковують з побажаннями Збройним Силам України, розповідає Назар Бялий. «Люди приїжджають, зможуть теж годинку-дві побути хоча б як вдома, ніби на кухні у когось. О, і ми знайшли свічки, нам надрукували етикетки. Ми спочатку робили такі свічки, щоб просто в стакани заливали. Всі, хто мали вдома, заливали і палили в підвалах От бомбосховище, хто ховався там. І все, така ідея, що відпочивати. І перш за все думали для дітей. А потім підтянулися дорослі і вийшло так, що воно по-різному, як яка група. Нема віку. Ви знаєте, це такі події, які вік не грає роль. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.